assalamu alaikum my youtube family welcome back to my channel today i am here to showing you how many things we made it so let's check جی تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کچھ آئٹمس میں نے یہاں پہ کمبائن کر کے ان کی ایک ویڈیو بنائی ہے پراپر اور دوسری بات یہ کہ یہ مہندی آئٹمس ہیں آپ اپنا آڈر بک کروائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ